Först när jag var riktigt liten så satt jag i en liten korg framför på pappas cykel. Och senare så satt jag på pakethållaren. Och, och, men sen när jag blev sju så fick jag en cykel. Det var en vuxen cykel och den var svart och använd. Men den var tycker jag världens bästa. Liken turva.